મોઢવાડિયા હું કેશવાલા સીતલ અને દાવડા પ્રિયા પ્રોજેક્ટના માર્ગદર્શક છે ડોક્ટર એમ વી સર અને પ્રોજેક્ટના પ્રેરક છે એસ જે ડુંગરા સર લક્ષણો શાળા વયના બાળકોમાં લક્ષણો કિશરો અને પુખ્ત વયના લોકોમાં લક્ષણો ડિસ્લેક્ષિયાના પ્રકારો પ્રાથમિક ગુણ અથવા વિકાસલક્ષી ડિસ્લેક્ષિયા બાળક શીખવવાની પ્રયુક્તિ વર્ગખંડમાં ડિસ્લેક્ષિક બાળક પર ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો ડિસ્લેક્ષિયા વિશેના કેટલાક તથ્ય અને આંકડાઓ ડિસ્લેક્ષિયાનું નિવારણ અને તે અંગેનું વિકાર છે જે વાંચવાની અને જોડણી ની તકલીફ ને વ્યક્ત કરે છે અન્ય કારણો જેવી કે દ્રશ્ય અથવા સાંભળવાથી થતી બિન મજા તંત્ર અથવા નબળું અથવા અપર્યાપ્ત વાંચ શબ્દનો અર્થ એટલે મુશ્કેલ લેક્સિયા એટલે શબ્દો સંબંધિત ડિસ્લેક્સિયા માટે ઘણી વખત અંગ્રેજીમાં લર્નિંગ ડિફિકલ્ટી એટલે શીખવાની મુશ્કેલી એવો શબ્દ મગજના તે ક્ષેત્રોને અસર કરે છે જે ભાષા પર પ્રક્રિયા કરે છે ડિસ્લેક્ષિયા વાળા સામાન્ય બુદ્ધિ હોય છે અને સામાન્ય રીતે સામાન્ય દ્રષ્ટિ હોય છે ડિસ્લેક્સિયા મોટા ભાગના બાળકો અથવા વિશિષ્ટ શિક્ષણ પ્રોગ્રામ છે જે તેના વિશે ખોટી અથવા ગેરસમજ છે તેનાથી માતા અને પિતા તેમના બાળકોની પરિસ્થિતિને આ પરિસ્થિતિમાં મૂંઝવણમાં લાવી શકે છે જેનાથી તેઓ તેમના શાળાના મિત્રોમાં ઓછો આત્મવિશ્વાસ બનાવે છે આગળ અસર કરે છે જે રીતે મગજ લેખિત સામગ્રીને ઓળખવા જોડણી અને ડિકોડ કરવાનું વધુ મુશ્કેલ બનાવે છે ડિસ્લેક્ષિયાની અસરો એક વ્યક્તિમાં જુદી જુદી હોય છે આ સ્થિતિવાળા લોકોને સામાન્ય રીતે ભૂલો કર્યા વિના ઝડપથી વાંચવામાં અને લખવામાં તકલીફ પડે છે જેમને જે વાંચ્યું છે તે સમજવામાં પણ મુશ્કેલી પડી શકે છે યોગ્ય સૂચના મળે તો તે વાંચવાનું શીખી શકે બે હજાર અઢારઇટેડ સ્ટેટ ડિસ્લેક્સિયાને લગતા તેત્રીસ કાયદાકીય બિલ રજૂ કરાયા હતા આ તે હકીકતને પ્રતિબિંબિત કરે છે કે ડિસ્લેક્ષિયા વાળા બાળકોને સરકારી સંસ્થાઓ પ્રારંભિક દાખલની જરૂરિયાત છે ત્યારબાદ ડિસ્લેક્ષિયાના કારણો ડિસ્લેક્ષિયા બાળકોમાંથી પંચ્યાસી બાળકોને આ સમસ્યા વારસામાં મળે છે તેઓના પ્રથમ પેઢીના સંબંધીઓમાંથી પાંત્રીસ ટકાથી ચાલીસ ટકાને ડિસ્લેક્સિયા હોઈ શકે કારણ ગણાય છે આંગળી ચિંધી ઉલ્લેખ કરી શકાય એવા આ પરિબળ એટલે સગર્ભાને લાગતો વાયરસ ચેપ દવાઓનો અતિરેક પોષણની ઉણપ વિલંબિત પ્રક્રિયા વગેરે આવા પ્રતિકૂળ પરિબળોથી ગર્ભસ્થ બાળકના કુમળા મગજના ખાસ વિભાગમાં ગરબડ સર્જાય છે જેને કારણે માહિતીનું અર્થઘટન કરવાની અને તેની એકમાંથી બીજા વિભાગમાં પરિવહન કરવાની મગજમાં થતી પ્રક્રિયામાં ગરબડ ઊભી થાય ડિસ્લેક્સિયા બાળકના મગજનો ગહન અભ્યાસ કરવામાં આવે તો તેની સંરચના થોડી અલગ માલમ પડે છે તેને ભાષા સાથે સંબંધ વિભાગ ખૂબ જ બદલાય છે જે તીવ્રતા સાથે તેઓ પોતાને પ્રસ્તુત કરે અને જે વિસ્તારમાં તેઓ અસર કરે છે તે બંનેમાં ડિસ્લેક્ષિયાના પ્રકાર પર આધારિત આપણે જેના વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ અમે પરિણામ છે આગળ આપણે જોઈશું કે સૌથી સામાન્ય સંકેતો ક્યાં છે જે સૂચવે છે કે વ્યક્તિને આ પ્રકારની વાંચવામાં મુશ્કેલી આવી શકે છે આ ક્ષણ પહેલા આ રોગ વિજ્ઞાનની શોધ શક્ય છે વાંચવાની અને લખવાની ક્ષમતા પ્રાપ્ત થાય તે પહેલા સંકેતો જેની ભાવિ હાજરીને સૂચવી શકે છે તે ભાષા સાથે કરવાનું છે ઉદાહરણ તરીકે બાળકોએ તેની ઉંમરની અન્ય વ્યક્તિઓ કરતા ઓછી વ્યાપક શબ્દ ભંડોળ વિકસાવી હશે તે જ સમયે જટિલ શબ્દોમાં ઉચ્ચારણની ભૂલો થવી એ સામાન્ય છે આ બાળકોને ઘણી પોતાની જાતને બોલવાની રીતે યોગ્ય રીતે વ્યક્ત કરવામાં મુશ્કેલીઓ આવે છે અંતેસલેક્ષિયા પૂર્વ શાળાના બાળકો ઘણી વાર છંદો નર્સરી જોડ અને શબ્દ રમતોને સમજવામાં થોડી રૂચિ અને મુશ્કેલી દર્શાવતા હોય છે તેઓ મૂળ વલણ ધરાવે શાળા વયના બાળકોમાં લક્ષણો ડિસ્લેક્સિયાના લક્ષણો હંમેશા બાળક માટે શાળામાં પ્રવેશ કરે છે અને વાંચવા અને લખવાનું શીખવાનું શરૂ કરે છે નામ અને ધ્વનિ શીખવાની છે આને કારણે ડિસ્લેક્ વાળા બાળકોને જોડણીના શબ્દોને યોગ્ય રીતે મુશ્કેલી પડે છે સાથે સાથે લખવામાં પણ તેઓ ઘણી ભૂલો કરે છે કેટલીક સામાન્ય ભૂલો એ રિવર્સ રીતે આંકડાઓનું પ્રતિનિધિત્વ છે જેમ કે ડીને બદલે બી લખ અથવા અક્ષરોના ક્રમમાં ફેરફાર કરો ઉપરાંત તેમની હસ્તાક્ષર ઘણી ખૂબ ખરાબ હોય છે અને તેમને વધુ ઝડપે લખવામાં તકલીફ પડે છે વાંચન સ્તરે આ વયના બાળકો પણ તેના સાથીદારો કરતા ઘણું ધીમું કરે છે કેટલીક વાર તેઓ વ્યક્ત કરી શકે છે કે તેઓ અક્ષરોને જાણે અસ્પષ્ટ અથવા ખસેડતા હોય તેવું જુએ છે તેમ છતાં તે સાબિત થયું છે કે જયારે આવું થાય છે ત્યારે જસમાની દ્રષ્ટિ સુધારવાનો પ્રયાસ નયના લોકોમાં લક્ષણો જોયાવસ્થામાં પણ રહે છે જોકે જીવનના આ તબક્કામાં વાંચન અને લેખનના મહત્વને કારણે અન્ય પરોક્ષ સંકેત પણ છે જે ડિસ્લેક્ષિયાના નિદાનમાં મદદ કરી શકે છે જો તે સમય સુધીમાં તે કરવામાં ન આવ્યા નિબંધ લખવામાં તકલીફ પડે છે ડિસ્લેક્ષિયા વ્યક્તિ સામાન્ય રીતે શક્ય તેટલું વધુ વાંચન અને લેખન ટાળવાનો પ્રયત્ન કરશે જેના નકારાત્મક પરિણામો આવી શકે છે ડિસ્લેક્સિયાના પ્રકારો સિદ્ધાંતના આધારે તમને ચર્ચા કરાયેલ વિવિધ પ્રકારના કોઈ સત્તાવાર અભિગમો અપનાવ્યા છે જે મુજબ ડિસ્લેક્ષિયા પ્રકાર નીચે મુજબ છે પ્રાથમિક ડિસ્લેક્સિયા આ ડિસ્લેક્સિયાનો સૌથી સામાન્ય પ્રકાર છે અને મગજના ડાબી બાજુને નુકસાન થવાને બદલે મોટા ભાગના લોકો જેમને યોગ્ય શૈક્ષણિક હસ્તક્ષેપ પ્રાપ્ત થાય છે તે જીવનભર શૈક્ષણિક રીતે સફળ રહેશે દુર્ભાગ્યવસ્થા કેટલાક છે જેઓ તેમના પુખ્ત જીવન દરમિયાન શિક પરિવર્તન દ્વારા પસાર થાય છે અને તે છોકરીઓ કરતા છોકરાઓમાં ઘણી વાર જોવા મળે છે ગુણ અથવા વિકાસલક્ષી ડિસ્લેક્ષિયા ગર્ભના વિકાસના પ્રારંભિક તબક્કા દરમિયાન મગજના વિકાસમાં સમસ્યાઓના કારણે આ પ્રકારની ડિસ્લેક્સિયા થાય છે બાળક પરિપક્વતા થતાં વિકાસશીલ ડિસ્લેક્સિયા ઓછું થાય છે તે છોકરાઓમાં પણ વધુ જોવા મળે છે ત્યારબાદ સપાટી ડિસ્લેક્સિયા કેટલીક વ્યક્તિઓ સફેસ ડિસ્લેક્સિયાનો પણ અનુભવ કરે છે જેના કારણે તેઓ ડિકોડિંગ સ્ટેજથી આગળ વધે છે ત્યારે તેઓ ભાષાની પ્રક્રિયા કરવામાં વધુ સમય લેશે અંગ્રેજીમાં અવાજ આવતા હોવાથી બધા શબ્દો જોડણી કરવામાં આવતા નથી અને કેટલીક આપણને એવો શબ્દ મળે છે કે જેનો ઉચ્ચાર કેવી રીતે થાય છે તેનો અમને કોઈ સંકેત નથી આ અંગ્રેજીમાં બધા મૂળ સાથે થઈ શકે છે તેથી જ આપણે અનિયમિત જોડણીને યાદ રાખીએ છીએ જેથી કોઈ શબ્દ આગળ આવે ત્યારે તેને ઓળખી શકાય પરંતુ સર્ફેસ ડિસ્લેક્સિયા વાળા બાળકોને આખો શબ્દ જોવામાં મુશ્કેલી થાય છે આ સમજણ મુશ્કેલીઓનું કારણ બને છે અને વાંચન માટે જરૂરી પ્રક્રિયા સમયને મોટા પ્રમાણમાં વધારે છે ત્યારબાદ વિઝ્યુઅલ ડિસ્લેક્ષિયા લક્ષણોમાં વારંવાર પૃષ્ઠપળ જે જોયું છે તે વાંચવામાં અને યાદ રાખવામાં મુશ્કેલી આવે છે બધા પ્રકારના ડિસ્લેક્ષિયાને પ્રભાવ હો એક પ્રક્રિયા જેમાં શબ્દોમાં અક્ષરના સાચા ક્રમ યાદ રાખવું એ છે ત્યારબાદ આઘાત આઘાત મુશ્કેલીઓ વિકસાવી શકે છે જેના પરિણામે બાળકોમાં આવે છે બાળકને અધ્યયન સમજમાં પડતી મુશ્કેલી ડિસ્લેસિક બાળકને અધ્યન સમાજમાં પડતી મુશ્કેલીઓ નીચે મુજબ છે વાંચવા લખવામાં બહુ જ મુશ્કેલી પડવી ગુજરાતી જોડણીમાં તથા અંગ્રેજી સ્પેલિંગમાં ઘણી ભૂલો કરવી અક્ષરો અથવા આંકડાઓ ક્યારેય ઊંધા લખવા તો ક્યારેક ભળતા જ લખવા કોઈ વાત એ ઘટના ક્રમવાર યાદ રાખી શકવામાં તકલીફ પડવી ક્યારેક ઉચ્ચારણો પણ અસ્પષ્ટ હોવા ઊંશિકાને બદલે ઓકીસું બોલો અક્ષરો બહુજ જ અસ્પષ્ટ અથવા અવ્યવસ્થિત લખવા બે લીટી શકે ક્યારેક કોઈ દિશલેક્ષિત બાળક ઘેર યાદ કરેલું શાળામાં પરીક્ષા સમયે બધું તદ્દન ભૂલી જ જાય છે દિશાઓનું જ્ઞાન નબળું હોવું ક્યારેક ડાબા જમણા ભેદ સમજવામાં મુશ્કેલી પડવી આંકડા ઊંધા વાંચે એમ પણ બને છે દાખલા તરીકે પચીસ હોય તો તેને વાંચે બાવન છે કોઈ ડિસ્લેક્ષી બાળકને એકાગ્રતા સાધવામાં પણ તકલીફ પડી શકે છે ડિસ્લેક્ષી બાળકને ભણાવતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો વિશ્લેક્ષિત બાળકને ભણતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની બાબતો ગુસ્સો કરવો બાળકને સજા અથવા શિક્ષા કરીને શીખવવું નહીં તે નિરાશ થઈ જશે તો ક્યારેક ગુસ્સામાં રહેશે બાળકને કોઈ પણ લેબલ મારવું નહીં બાળકની વ્યક્તિગત ગ્રહણ શક્તિને ધ્યાનમાં રાખી સરળતાથી કઠિનતા તરફ લઈ જવું જોઈએ ક્યારેય પણ બાળકની શૈક્ષણિક અસફળતા માટે તેને ઉતારી પાડવું નહીં તથા તેની અન્ય બાળકો સાથે તુલના ન કરવી ક્યારેય પણ ઊંચા અવાજે રૂચિઓ તથા શોકને પણ ઓળખી તેને ખીલવવામાં મદદરૂપ થવું જોઈએ બાળકને નાની નાની સફળતા માટે પ્રોત્સાહન આપવું જોઈએ આ પ્રક્રિયા ધીરજમાં લગી લેતી પ્રક્રિયા છે માટે શાંતિથી કામ કરી પરિણામની રાહ જોવી જોઈએ મુજબ ની શીખવવાની પ્રયુક્તિઓ શિક્ષકે કરાવવી જોઈએ શરૂઆતમાં બાળકને પ્રમાણસર લખાવવું બાળકનું વાંચન તરફ આકર્ષણ વધે તેવા પ્રયત્નો કરવા ત્યાર પછી જ તેની લેખન ક્ષમતા વધારે શરૂઆતમાં બાળકોને બ્લેકબોર્ડ પરથી જોઈને ન લખાવો જે લખાવું હોય તે બાજુમાં મોટા સ્પષ્ટ અક્ષરોમાં લખાયેલું આપવું કે જેથી તે અનુલેખાણ કરી શકે બાળકને એકની એક વાત વધુ વધુ વખત એકસાથે ન લખાવો જેમ કે જોડણી સ્પેલિંગ્સ શીખવતી વખતે તેની ભૂલ સુધારવા કે યાદ કરાવવા એકને એક શબ્દની પાંચ સાત વખત એક ક્યારેય ન લખાવો કંટાળો આવી જવાથી બાળકની લખવામાં રુચિ ઘટતી જશે જોડણી લગતી વખતે અથવા અંગ્રેજીમાં સ્પેલિંગમાં બાળકોની ભૂલ ક્યાં થાય છે તે ધીરજપૂર્વક બતાવવું જેમ કે દિન એને રસવાદી હોય તો તેને દીર્ઘ અને દિન બંને શબ્દોમાં જોડણીના કારણે શબ્દનો અર્થ ફરી જાય છે આ માટે ખરી જોડણી જરૂરી છે કારણ કે એક દિન એટલે કે દિવસ અને દીર્ઘ હોય તો ગરીબ તેમ માત્રમાં પ્રયોગ કરી અને તેને અંગ્રેજી આર બંને શબ્દોના સ્પેલિંગ જુદા છે બંનેના ઉચ્ચારણ જુદા છે તથા બંનેનો અર્થ પણ જુદો છે તે ધીરજ રાખી શબ્દના વાક્યમાં પ્રયોગ કરી અને સમજાવવું જોઈએ બાળકને વિષય સરળ બનાવી સમજાવીને શીખવવું સમજાવ્યા વગર ગુખણપટ્ટી ન ભરા खूबज मुश्किल सींगल लाइन नोटबुक लखंड સંગીત કે કોઈ સજનાત્મક પ્રવૃત્તિમાં તેઓ વિશેષ પ્રગતિ વાળા હોય દરેક શિક્ષકે આવા બાળકોની સહાનુભૂતિ રાખીને અવલોકન કરીને આવી પ્રવૃત્તિમાં ભાગ લેવા પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ ખંડની અંદર રહેલા તેમના સહાધ્ય પણ આવા બાળકોની ઉપેક્ષા મજાક કે મશ્કરી કરવી જોઈએ નહીં તેમને તેમની મર્યાદાને અન્ય દોષ કે બીજું જોઈએ નહીં માતા પિતાએ પણ તેમના અન્ય સંતાનની સાથે બાળકની ક્યારેય સરખામણી કરવી જોઈએ નહીં શાળા તરફથી આપવામાં આવતા ગૃહ ધ્યાન આપી તેને મદદ કરવી જોઈએ ત્યારબાદિયા વિશે અને પુખ્ત વયના લોકો માટે ભાષાંતર કરે છે જેમને વિશ્વભરમાં જોખમ છે અનુમાન મુજબ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં छोकराक्सियां अथवाजिक आर्थिक जूथों ने सामान असर कर डिस्लेक्सिया वेली ओस्तक्षेपीम अपने તો અસરગ્રસ્ત લોકોમાંથી નેવું મુખ્ય પ્રવાહના વર્ખંડોમાં શિક્ષિત થઈ શકે છે અને બાળકો આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઈન એલેક્ઝાન્ડર ગ્રેહામ બેલ થોમસ એડિસન વિન્સ્ટન ચર્ચી બેન્ઝામિન ફેન્કિલિન વોલ્ફિંગ ઓમાડેમસ મોઝાર્ટ અને ઝોન લેનન છે ત્યારબાદિયાનું નિવારણ અને તેની અસામાન્ય વર્તણૂક ઉપર વિચાર કરી એને પ્રેમથી માર્ગદર્શન આપવું જોઈએ પરંતુ તેમણે કામ ચલાવ કે અન્ય કોઈ કામગીરી દરમિયાન આવા લક્ષણો જણાય તો તેમને ડિસ્લેક્સિક ગણવાની ભૂલ ન કરવી જોઈએ શિક્ષક ગણ રાખવા ભાષાની અક્ષમતા ને લઈને રજૂ થયેલ હિન્દી ફિલ્મ તારે જમીન પર ચલચિત્ર ધ્યાનમાં જો રાખવામાં આવે તો ચોક્કસ ડિસ્લક્ષિત બાળકોનું નિદાન થઈ શકે છે બસ આવા બાળકો પોતાના સ્વજનોનો આક્રોશ અને બીમારીની અથડામણ વચ્ચે હતાશ કે નિરાશ ન થાય તેનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ એ માટે તેમની સાથે હકારાત્મક અભિગમ દાખવી જુદી તરફની મનોવૈજ્ઞાનિક અભિગમ અને પદ્ધતિથી તેમણે શિક્ષણ આપવું જોઈએ ભાષાની ગૂંચ ઉકેલવા માટે ભૂલ સુધાર થાય તે માટે રમતો રમાવી જોઈએ અને તેમણે વિકાસાત્મક તકો પૂરી પાડવી જોઈએ પામ્યા હતા પરંતુ આજના આધુનિક સમાજમાં શિક્ષણમાં મનોવિજ્ઞાન ને આગળ સ્થાન મળ્યું જેથી કરીને આવા ક્ષતિયુક્ત બાળકોને ઓળખીને તેમને અનુરૂપ શિક્ષણ પદ્ધતિ આપણે વિચારી શકીએ છીએ પ્રવર્તમાન સરકાર દ્વારા પણ આવા બાળકોની ઓળખ અને નિદાન માટે શનિષ્ઠ પ્રયાસો આદરવામાં આવ્યા છે જેમ કે અપંગને દિવ્યાંગ જેવા હુલામણા શબ્દનું સંબોધન એ ભારત સરકારનું આવા બાળકો પ્રત્યેના હકારાત્મક વલણને દર્શાવે છે તદુપરાંત પ્રતિવર્ષ ભણતા પ્રત્યેક વર્ગના બાળકોની શારીરિક ચકાસણી કરે તે અંગે નિદાન અંગે પણ માર્ગદર્શન પૂરું પાડવામાં આવે છે વર્તમાન સમયમાં શાળાઓ દ્વારા બાળકોને યોગ્ય સંભાળ અને માર્ગદર્શન આપીને બાળકો પ્રત્યે સજાગતા દાખવવામાં આવી રહી છે આ બાબત જોતા હવે નિશ્લેક્ષ્રસ્ત બાળકોનું ભાવિ પણ આપણા સમાજમાં ઉજ્જવળ હશે અસ્તુ થેન્ક યુ